بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله احبتي في الله والذي فلق الحبه وبرأ النسمه اني احبكم في الله كل عام وانتم بخير موضوعنا النهارده مهم جدا في رفع الكفاءه الانتاجيه للمزرعه. هنتكلم النهارده عن اعاده تلقيح الام بعد الولاده اعاده تلقيح الام بعد الولاده. بس سمعونا بلايك او شير واي تعليق عشان نحس ان احنا بنتكلم مع بعضنا ومتابعين بعض ونتعرف على بعض انت تعرفنا نتعرف على بعض لان ربنا سبحانه وتعالى جعلنا شعوب وقبائل حتى نتعرف لما نتعرف على بعض انت تكلمني وانا اكلمك وانت تعلق لي وانا ارد عليك يبقى احنا ماشيين على امر المولى تبارك وتعالى وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم نحب بعض في الله ولله موضوع نقل الأم بعد الولادة ده مفيش ميعاد كله اختلف فيه، فيش ميعاد معين لنقل الأم بعد الولادة، مفيش ميعاد معين لنقل الأم للتلقيح بعد الولادة، بس أنت بخبرة المربي وأنت حاسس بالأم معك وحاسس بالخطيب بتاعك بتعرف، إحنا يعني أهم حاجة نعرف إن الأم بتستعد بتبقى مستعدة للتلقيح بعد ساعتين أو ثلاثة أو عشر صايف مين سانتي 3 ل 10 سنه على حسب الام مستعده لعدد التلقيح طب ايه اللي بيحدد عدد تلقيحها بقى ثاني انك تنزلها ثاني عده امور مختلفه فيها برضو ان الام لو هي حتى جايبه 10 وصحتها كويسه ورعايه اولادها ننزلها بعد سبعة سبعتين بعد 14 يوم الام جابت 3 فيما اقل او خمسه منزلها تاني يوم الأم جابت سبعه تمانيه وحالتها كويسه نزلها بعد سبعة تيام ده ايه ومش شرط يعني ده ده على حسبك انت على حسب انت يعني أم جايبه سبعه ولا تمانيه وحصل لها اجهاض أو أو جايبه عشره وبعد كده هي في افترستهم هتعمل ايه؟ أنا هتريحها أو هي صحتها كويسه هتنزلها تاني يوم للتلقيح للدككك حتى يعني الواحد يبقى متابع الرعايه رعايه المزرعه بتاعته ويبقى عارف مدى انتاج المزرعه هتطلع قد ايه ويبقى هو أيد كل حاجه يبقى احنا عندنا خيارات طيب في ناس ما, ما بتنزلش امهات الا بعد الفطار الا بعد الفطار الا بعد الفطار الا الاولاد هو ده حلو بس هو بتبقى تلاقي مشاكل بعد كده ان الام ممكن ما تقبلش تلقيح بعد كده وتتأخر وتبقى موضوع كبير انها تتعبك في التلقيح. انما اهم حاجة ان انت من سبعة يعني اربعتاشر واحد وعشرين ان اصلا الام بعد الولادة بتقل بقل اللبن بتاعها من بعد واحد وعشرين يوم من بعد الولادة يبدأ بيبدأ إن سبحان الله ان هي بتبقى مثلا ممكن تكونها شهر والخلفة بتبدأ تاكل معاها فبيبدأ اللبن يخف واحدة واحدة ويبقى عبارة حتى عن لو حتى العيل خد نقطة ولا نقطتين بيبقى عبارة عن تكملة غذاء مكمل غذائي وطارد للسموم للجسم عشان لسه بلادة ما مكتملتش وفرزت المادة جميع الإنزيمات أو الأمونات التي تعمل على تحويل الطعام أو إيه إنها تصريفه يعني، فهنا عندنا ثلاث مواضيع، إيه هما؟ إن احنا عندما ننقل الأم عند الولادة، عند بعد الولادة للتلقيح بتبص عليه من بره هل هي إن هي صحتها كويسة؟ ألقاها ثاني يوم. هل هي معاها عدد خلفه كتير اسيبها اسبوع او اسبوعين حتى ان هي تشم نفسها وتستريح ويبقى عشان تكمل معاك الموسم وموضوع وتراعي اولادها ويبقوا كويسين وجزاكم الله خيرا احمد بيومي بيعمل سبسكرايب او شير وتعلقوا لنا في القناه السلام عليكم على ورحمه الله